Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceántóról részvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtisztelték minket jelenlétükkel a Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Honolatrid részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a tanoda 2000 KFT közös rendezvényén. Én Bartatussek Néboja vagyok, PPH igazgató. Bartatussek János vagyok, PPH igazgató tegezre szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül a mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mestercoach és boldogság speciálista a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani ő a Problem Prevention Holding, Röviden PPH, a Hunol Trade a Nyílt Akadémia, a Tanoda 2000 Kft alapítója és vezetője az egyik legelismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. Nem volt a múltban sem ő, sem hozzátartozói kisztag vagy párttag, illetve vezetőbeosztású. Nem örökölt se vagyont, se rangot. Nem vett részt a privatizációban sem. 1987 óta szerzett tapasztalatot az emberekkel való helyes bánásmód területén. 1991-től lett tapasztalata a csapatban együttműködés területén. 93-tól rendelkezik tapasztalattal a cégvezetés, az ember és az élet működése, a személyiségfejlődés, a problémamegoldás, az emberek vezetése és oktatása területén. Több pénzintézet, több pénzintézet vezetője is volt a múltban. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH 4 különböző területen lett piacvezető. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vedetésével négy különböző területen lett egy szervezett piacvezető. Vedetésével már több száz ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig több tízezer ember képzésében vett részt. Nem igazán jellemző, hogy ilyen óriási tapasztalattal rendelkező üzletember az egyének és a társadalom szellemi felemelkedésére tegye az életét. 1984 óta Budapesten él családjával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 jó időnk van, nem? lassan ilyen rekordok, nem biztos hogy hozzá vagyunk mi ez. erre szokták mondani hogy ez már nem fehér embernek való nem, nem. <gül> jöttem és nekem az autónak a ő mérője az 39 fokot mutatott, nem belül, kívül no szóval de hát itt ugye itt viszonylag bent jó idő van, megy a légkondi. nézzük meg hogy mivel is foglalkozunk ja ellenkezőleg kell coach képzéseket tartunk mit jelent a kócs képzés? a kócs azt jelenti edző de a mi esetünkben mondhatnánk azt hogy személyedző, de még közelebb talán azt mondanánk hogy ember és életjobbító tehát ha valakinek van az életében probléma ugye hol tudnak jelentkezni a problémák? nézzük csak ezeken a területeken vannak az embereknek problémájuk tehát bármelyik területen jelentkezik valami probléma akkor egy képzett kócs képes arra hogy rájöjjön a probléma valódi okára és átadja a megoldást illetve rávezesse az illetőt arra a problémára és meg, tehát rávezesse illetve átadja neki azokat a módszereket ami által képes arra hogy a problémáját megoldja tehát ugye a coach avval foglalkozik hogy egy probléma meg legyen oldva, na most ha megnézzük, itt van 10 életterület és a 10 életterületen bármilyen probléma adódik az ember esetében, hagyjuk be az ajtót, jó? köszönöm tehát bármilyen területen adódik probléma érdekes hogy azok a problémák azok nem véletlenül adottak azon a területen abból a problémából maga a problémának az elemzéséből viszonylag pontosan kideríthető hogy az illető milyen életterülete nem úgy működik hogy kellene tehát ami annyit jelent hogy meg lehet találni a problémán keresztül hogy mit kellene változtatni az életben melyik dologban kellene változtatni na most azon túlmenően arra is rá lehet abból jönni hogy az a probléma hogy jött létre és ha az ember ismeri az ember és az élet működését, akkor rájöhet arra egy problémából, hogy az milyen következmények sorozatán keresztül jutott oda az ember, ahova, hogy ez a probléma létrejött minden probléma mögött nem fontos egyébként ezt így elfogadni hogy mondom de ha nem fogadja valaki ezt így el akkor az ő élete a véletlenekre épül én meg úgy tapasztaltam hogy az élet semmilyen szinten nem épül a véletlenre és senkinek az élete sem épül semmilyen véletlenre még annak se aki mondjuk nyert valamilyen szerencsejátékot, az sem véletlen hogy nyert és hogy ő nyert tehát az azt jelenti hogy ha az ember coach elkezdi elemezni azt a problémát akkor kiderül hogy az egész mögött egy bizonyos lelki ok van, amögött a probléma, mögött egy lelki ok van, de a lelki ok mögött tehát mi okozza a lelki okat? tehát egy lelki ok létrehoz egy fizikai okot ez egy tanítás is egyben jó? de nyilván hogy hogy jusson el az ember a megoldásra módszereket úgysem fogok átadni de hogyha az ember ezt tudja mint információt ez hasznos tud lenni tehát minden lelki ok létrehoz egy fizikai okot tehát ha visszavezetjük ez a következőképpen történik, van egy probléma a problémánál felelhető a fizikai ok tehát először is ugye megnézzük a fizikai okot majd tehát fontos hogy legyen fizikai ok és az viszonylag pontosan meghatározható legyen az a fizikai ok majd a fizikai okot vissza lehet tovább göngyölíteni lelki okra tehát hogy a lélek hogy hozta létre azt a fizikai okot és ha még tovább göngyölítjük a dolgot akkor kiderül hogy az egésznek az alapja az a gondolkodás volt tehát egy lelki probléma illetve egy lelki, nem egy probléma lelki oka az mindig gondolkodás helytelenségéből fakad tehát mindig minden esetben tehát ami azt jelenti hogy úgy alakul ki egy probléma hogy az illető nem helyesen gondolkodik ezáltal nem helyesen cselekszik a cselekedetének lesz egy, abból lesz egy lelki probléma, és a lelki probléma létrehoz egy fizikai problémát, és az illető szembe kerül a fizikai problémával. És ott lesz a probléma előtte, amit ha van tudása, meg tud oldani, ha nincs tudása, nem fog tudni megoldani. Na most. Ezek kapcsolatban bárki vitatkozhatna csak nem érdemes mert ez így működik és ha az ember ezt tudja hogy ez így működik és ha kellő tudása van a gondolkodás működéséről ha kellő tudása van annak alapján cselekvésről és kellő tudása van arról hogy hogyan működik az emberben a lélek és kellő tudása van arról hogy hogyan jön létre maga a fizikai probléma a lelki okból akkor az ember pontosan tudja hogy ez így működik és ezáltal minden olyan dolog amivel az ember találkozik az életében probléma az nem a véletlen szüleménye hanem az pontosan meghatározott eseménysorozat következménye és ha ugye az ember tudja ezeket akkor pontosan tudhatja azt hogy itt semmi nem véletlen ebben az életben tehát minden probléma vagy bármi az életben ami történik az okokozati ok összefüggés alapján történik tehát minden okozatnak elég jól meghatározható oka van és az okok mindig visszavezethetők lépésről lépésre a gondolkodásra és ezáltal ha jobban végig gondoljuk egyáltalán nem mindegy hogy az egy ember képes -e és mennyire képes helyesen gondolkodni és ha nem képes helyesen gondolkodni akkor a gondolkodása révén miket tud létrehozni? ugye én ezt tapasztalom most már immárom pont 30 éve, mert azóta van saját szervezésű csapatom és 30 éve látom azt hogy a gondolkodás mit szül. ráadásul már akkor valamilyen szinten elkezdtem ezt tanulni is hogy ugye a gondolkodásnak milyen létrehozó ereje van, nem azt mondom hogy teremtő ereje hanem létrehozó ereje tehát a gondolatnak milyen létrehozó ereje van, mert ha azt mondanánk hogy a gondolatnak milyen teremtő ereje van és akkor mi van mikor a gondolatoddal rombolsz? oké? Okay? az éppen nem teremtés hanem annak az ellentéte a rombolás tehát ugye ezért bölcsebb meghatározás hogyha azt mondjuk hogy milyen létrehozó erre tehát mit hoz létre a gondolatot oké? Okay? akár teremtést vagy akár rombolást és ha tovább nézzük ezeket a dolgokat akkor még egy kicsit megint egy kis tudás jó? de a módszereket úgy se kapsz ehhez hanem hol kapsz a módszereket? hát a kócsképzései kell ez most csak egy ilyen bevezetője a tudásnak na most akkor nézzük tehát jön egy probléma és ugye a visszamentünk akkor az onnan indult el hogy egy gondolat hozta létre a problémát mert gondolatok alapján cselekszünk oké? Okay? a cselekedeteink létrehoznak egy lelki dolgot na most igen ám de innentől hogy megy tovább a dolog? mert bizonyos esetekben a lélek korlátokba ütközik, ott nem ütközik korlátokba a lélek ami közvetlenül veled kapcsolatos, de ott korlátokba ütközik ami csak közvetve veled kapcsolatos, tehát a közvetlenül veled kapcsolatos az azt jelenti hogy például mondjuk egy betegség vagy egy baleset az közvetlenül veled kapcsolatos, ugyanis a betegséget azt te szenveded el a balesetet azt te szenveded el ezáltal ezeket a lélek létre tudja hozni közvetlenül, a balesetet nagyon egyszerűen tudja létrehozni figyelmetlenség nagyon egyszerű dolog figyelmetlenség, tehát létrehoz egy figyelmetlenséget az egyénnél és ezáltal az egyén balesetet szenved, világos ez? majd fogok arról is beszélni mindjárt hogy miért történik ez, miért csinál ilyet a lélek, a másik ugye a betegség, a betegség általában nem olyan gyors lefolyású mint a baleset tehát a baleset az egy ilyen hirtelen pillanatnyi szokott lenni a betegséghez hosszabb idő kell, a betegséget létre kell hozni, oké? Okay? és a betegséget létre tudja hozni a lélek, de nem közvetlen módon hozza létre hanem úgy hogy a lélek közvetlen kapcsolatban áll az aggyal és az agynak bizonyos részét fogja és azon keresztül az agyon keresztül eléri hogy például maga az agy ugye tudjuk milyen szerepet tölt be az agy azt a szerepet tölti be hogy az a központi számítógép, az a vezérlő tehát ha nem lenne agyunk akkor nem tudnánk cselekedni, oké? Okay? tehát az agyunkon keresztül cselekszünk és az agyunk működteti az összes szervünket az azt jelenti hogy ha az agy kap egy olyan utasítást hogy mit tudom én mondjuk egy szerv nem működjön olyan jól és az agy ezt az utasítást adja ki annak a szervnek hogy az nem működjön olyan jól akkor az a szerv nem fog jól működni, világos ez? de ez nem a tudatos részünkön keresztül megy hanem ez az agynak egy olyan részén ami, ami ilyen önműködő teljesen tehát önműködő rész tehát az agynak van egy olyan funkciója hogy egy ilyen központi vezérléssel működteti az összes belső dolgunkat, mindent, a vérkeringéstől kezdve mindent, oké? Okay? és ha az agy azt az utasítással adja ki bármelyik részednek hogy az ne működjön tökéletesen akkor az nem fog tökéletesen működni, világos ez? na most akkor tovább nézzük ezt a dolgot, a léleknek ebben az esetben milyen szerepe van? a léleknek az a szerepe hogy a lélek az egy parancsnok engedelmeskedik, ez a parancs azt jelenti hogy járj helyes úton, oké? Okay? ez a parancsnak engedelmeskedik a lélek na ezért van az hogy van olyan hogyha valamit ártást csinálsz, ártó tettet akkor lelkiismeret furdalásod lesz tehát a lélek az elkezd az ellen tiltakozni hogy te ártást csináltál és ez úgy működik tehát hogy a lélek az mindig arra törekszik hogy hát ne csinálj ártásokat, világos az? tehát ne csinálj olyan dolgokat ami mondjuk magadnak vagy másoknak ártalmas lenne de nem csak ezt csináljuk mi mint emberek hanem nem csak úgy tudunk ártani hogy rosszat teszünk hanem úgy is tudunk ártani hogyha jót tehetnénk de nem teszünk semmit tehát magyarul mulasztunk, oké? Okay? az is cselekvés mikor nem tesszük mert meg amit meg kellene tennünk csak éppen amellett döntünk hogy nem cselekszünk hanem mondjuk helyette olyan dolgot csinálunk ami kevésbé fontos lenne világos ez? na most tehát lényeg az hogy a léleknek van egy olyan szerepe hogy az a lélek mielőtt leszületett megkapta a küldetését világos ez? tehát mi az hogy leszületett? azelőtt mielőtt testet öltött volna sőt azelőtt mielőtt lejött volna a földre és belebújt volna abba a testbe amiben most van ez a fogantatás előtti időszakról beszélünk, a létközi állapotról beszélünk, a fogantatás előtti időszakban a lélek pontosan tudomást szerez arról hogy neki mi a küldetése világos ez? és amikor megszülettünk a lélek egy olyan ismerettel születik ugye le a Földre tehát ugye ez nem azt jelenti hogy akkor született meg csak akkor ölt testet amikor ugye a test kibújik az édesanyja hasába és az első levegőt veszik, jó? de a lélek nem onnantól van a Földön hanem a fogantatástól van a Földön, csak ugye a fogantatás és a megszületés között általában van 9 hónap és az azt jelenti hogy addig ott van az anyag közvetlen környezetében, na most tehát a lélek úgy jött le mindenkinek a lelke hogy pontos információja van arról hogy mi a küldetése de azt hogy azt hogy fogja elérni arról nincs információja, világos ez? hogy lenne információja mikor törölték a tudását és gondold végig ha a mostani lelked lelkedet bekényszerítenéd egy újszülött testébe tehát itt vagy te mint ember azzal a tudással amivel létezel ugye azért tudsz gondolkodni mert van lelked, ha nem lenne lelked nem tudnál gondolkodni na most gondold végig hogyha ezzel a lélekkel ami most van evel a gondolatokkal, evel a tudással amivel rendelkezel ez mondjuk kijönne ebből a kivennék ebből a testből és belekényszerítenék egy, egy újszülött testébe mi lenne veled? valószínűleg beleörülnél tehát ez rosszabb lenne mintha börtönbe csuknának, világos ez? tehát egy csecsemő tökéletesen be van korlátozva, gondold végig egy újszülött tökéletesen be van korlátozva, ez csak úgy bírja ki a lélek hogyha elvették a tudását, világos ez? nincs tudása tehát nincs tudás, ha a lélekből elveszik a tudást akkor megkapják a tiszta szeretetet de a, a tudás nélkül a lélek semmire nem képes érted? semmire, sem, még arra sem hogy egyen az ember tehát még arra se tudja irányítani az embert a saját lelke hogy egyen igyon mit tudom én szóljon hogyha pisilni kell, szóljon hogyha kakilni kell stb. Stb. stb stb érted? még erre sem, még erre sincs tudásra. gondod gondold végig tehát van nekünk egy olyan lelkünk amely azáltal mikor lejött a földre tehát a fogantatástól gyűjti az információkat gyűjti a tudást és van egy pontos ismerete hogy mi a küldetésed és ha a küldetésedről letérsz vagy megállsz a küldetés mondjuk nem térsz le csak megállsz az úton akkor fogja és mivel nem vagy képes rá hogy hallgassa a saját lelkedre mert azt csak jó állapotban lehet megtenni akkor ezért valahogy jelezni kell neked mint embernek hogy hoppá letértél az útról vagy éppen megálltál az úton tehát úton vagy csak megálltál és ezért előidéz egy betegséget vagy egy balesetet amiből pontosan tudni lehet hogy mit rontottál el azelőtt mielőtt a problémát megkaptad, világos ez? De hogy mikor volt az azelőtt ez most részletkérdés. Ez nagyon érdekes, mert azt tapasztaltam, hogy a spirituális embereknél, tehát a szellemileg magasabb szintű embereknél, azoknál ez az időtartam rövidebb. Akik az anyagi világba zártak, azoknál ez az időtartam hosszabb. Tehát magyarul létrehozta az egyén a problémát, és még ugye a probléma nem jelentkezett tehát végig kell menni a folyamaton és amikor jelentkezik számára a probléma ott hosszabb idő telik el, világos ez? azoknál a személyeknél akik magasabb szintűek ott csinál egy hibát és azonnal jelentkezik a probléma mondjuk 24 órán belül vagy még hamarabb, oké? Okay? mondjuk 24 órán belül a bármi benne van, jó? tehát ez így működik tehát ami azt jelenti hogy egy szellemi embernél sokkal könnyebb rájönni hogy mi lehet a problémája konkrét pontos oka mert milyen merült feledésbe, világos ez? de egy olyan embernél aki az anyagi világ része annál ez egy kicsit bajosabb miért? rosszabb hogyha később jövünk rá, hát azért mivel nehezebben jön rá az ember ezért az illető elkezdheti halmozni a problémáit mert nem tudja kiavítani, magyarul ez a bűnti mert anyagi ember vagy, világos ez? miért nem fejlődsz? na most akkor nézzük tovább, de vannak az életben nem csak két probléma van nem csak betegség és baleset van, amit a lélek közvetlenül létrehoz. Hanem van még kétféle probléma. Hát van a családi probléma, és van az anyagi probléma. Na most ezt a családi problémát, anyagi problémát nem biztos, hogy közvetlenül fogod létrehozni, hanem közvetve hozzák létre, ami azt jelenti hogy a lélek kommunikál olyan rendű lényel akinek a közreműködésével létrejön az a probléma tehát mit tudom én mondok egy érdekes dolgot tehát létrejön például az a probléma hogy amit nem ő hoz létre, mondok, mondok egy problémát, egy tipikus problémát a mai világban a nők erősödnek, a férfiak gyengülnek de a férfi ego nem engedi hosszú távon hogy a nők dirigáljanak a férfiaknak ezáltal ugye hogyha ez sokszor megtörténik akkor a férfi elkezd más irányba keresgélni Azon, tehát nyilván a nő nem irány, más nő nemű irányába keresgélni és ha talál akkor fogja és megcsalja a feleségét világos ez? de azt hogy ő meg találjon és meg tudja csalni azt létre kell hozni és azt már nem a lelked hozza létre hanem fogják és megszervezik hogy ez létrejöjjön világos ez? ami azt jelenti hogy olyan nőt tolnak elé aki erre kapható, <gül> kapható, világos ez? És, és az illető nem tud ellenállni a kísértésnek és megcsalja a feleségét na most ebből biztos hogy bonyodalom lesz, családi probléma előbb-utóbb világos ez? és ha ezt megnézed, ezt a problémát, ezt már nem közvetlen hozta létre a lélek hanem a lélek segítséget kért a teremtőtől, a teremtőjétől mármint ki a teremtőnk, csak hogy tisztában legyünk ezzel, nem az a teremtőnk akire a teremt te gondolsz az Atya Isten, hanem az a teremtőd aki elérte hogy leszüles, világos ez? tehát aki elérte hogy leszüles a, lét, a létközi állapotból újra szüles na az a teremtőd, az az intézője annak hogy veled mi hogyan történjen kívülről, ugyanis ő a főnök, ő a főnöke a lelkednek és ő a főnöke azoknak az angyaloknak akik intézik hogy veled mondjuk olyan dolgok történjenek amit nem szeretnéd vagy akár szeretnéd ha jól teszed a dolgodat, világos ez? nem kell ebben hinni, én nem hiszek ebben hanem megtapasztaltam, úgyhogy erről ennyit na úgyhogy ez sem vita kérdés, jó tehát lényeg az de gondoljátok csak végig azok akik nem akarnak hinni ilyen dolgokban hogy melyik a jobb? hogyha én ezeket tudom és ennek alapján élek és ezáltal az életem pontosan arra halad, amire én szeretném, vagy egyszerűen rábízom a, a szerencsére a sorsom alakulását gondoljátok végig melyik a jobb neked, én mindig úgy nyíltam ki egy újra úgy váltam nyitotta egy újra hogy megnéztem hogy melyik a jobb nekem az amit régen gondoltam vagy ahogy régen csináltam vagy az a jobb nekem ahogy új információként hallottam és mindig el tudtam dönteni hogy melyik a jobb de úgy látszik a mai világban az emberek már a saját érdeküket sem veszik figyelembe hanem egyszerűen a tudatlanságuk legyőzik a saját érdekeiket na most mondok példát ha én egy olyan világban élek ahol rajtam akarnak kísérletezni mondjuk olyan szerekkel ami nincs kikísérletezve akkor én azt mondanám hogy ez nekem nem érdekem világos ez? hogy engem nem nézzenek kísérleti nyúlnak mert az nem az érdekem mert ha már valami ki van kísérletezve az egy más dolog mert már bebizonyították hogy működik de ha valami nincs ki kísérletezve akkor nincs bebizonyítva hogy az működik jó? szóval lényeg az hogy az embereknek a, az érdeke az kevésbé fontos mint a tudatlanságuk, tehát a tudatlanságuk miatt egyszerűen nem foglalkoznak olyannal hogy, hogy mi az ér, ő saját személyes érdekük ugye azért ebben kapcsolatban csak annyit szeretnék mondani hogy van egy felsőbb kapcsolat amelyel ugye kommunikálok, de ezt akár olyan szinten tudok kommunikálni, ha szükséges hogy, hogy mintha most így párbeszédet folytatnánk és de ez nem kell nekem hangot kiadnom csak gondolatban és gondolatban ahogy kérdezek vagy mondok valamit, ahol küldik a választ és ugye olyan esetekben amilyen, tudom, mikor nem párbeszéd van hanem a kérdés akkor ugye sok esetben azonnal van válasz, sok esetben meg ugye kis idő múlva Itt, mikor mondjuk utána kell nézni információknak akkor ugye a kis idő is eltelhet ez mondjuk max. három perc szokott lenni na és ezt ugye miért mondom? mert a múltkor volt egy érdekes eset és arra kérdeztem egy bizonyos kérdést és ugye az volt a válasz hogy, az, hogy egy csomó embernél, konkrétan nem ez volt a válasz én most egy kicsit szépítek a dolgokon, hogy egy csomó embernél az, a v, az, tehát a, az őrangyaluk ugye akik rendezték a dolgaikat az embereknek azok elhagyták az embereknek, embereknek embereket tehát elhagyták és konkrétan megmondták hogy kiknek hagyták el az őrangyalaikat vagy az őrangyalok az embereket és ugye hát ennek mi lesz a, mi a következménye? az hogy az illető az sokkal könnyebben fog a halál felé haladni mint, mint ha az őrangyal sertepertél ott körülötte. <gül> szóval lényeg, lényeg az hogy, hogy érdekes világban élünk de akkor térjünk vissza erre az, ő, az itt lévő szellemlények ugye segítkeznek abban hogy megtörténjen egy emberrel az az esemény aminek meg kell történnie és ugye ezek általában úgy működnek hogy próbálják ráhelyezni az illetőt arra az útra amin ami neki haladnia kellene vagy ugye próbálják próbálnak taszítani egyet rajta ha az útján van csak éppen megállt vagy éppen mondjuk visszafelé halad akkor megfordítják ha meg csak megállt akkor ugye taszítanak rajta egyet hogy haladjon és, és ezt mindig föl lehet minden helyzetben deríteni hogy az most mi volt ténylegesen ami az illetővel történt és ugye én ezt már csinálom hát körülbelül olyan 15 éve legalább hogy fel tudom deríteni azokat a történések okait amik az emberre történtek most gondoljátok végig mit tudom mi mondjuk történik egy autóbaleset. mondjuk két autó összeütközik és ül abban az autó két autóban mondjuk 7 ember, 4 egyikben, 3 a másikben. ha mind a héttel csinálunk egy beszélgetést és megnézzük a baleset helyszínét, megnézzük az autók sérülését, a 7 ember esetén és a 7 embernek külön-külön föl vannak téve kérdések, nem egyszerre tehát nem a baleset körülményeiről van föl hanem az életükről, akkor mind a 7 embernek pontosan meghatározható hogy ő neki milyen figyelmeztetést tehát mire figyelmeztette az az esemény az a baleset tehát hogy neki mind, mindig ugye két dolog van amire figyelmeztetést kapunk hogy van, vagy nem az útunkon vagyunk vagy az útunkon nem haladunk tehát mindig ehhez És, de ugye pontosan abból meghatározható abból a helyzetből hogy neki mit kellene csinálni tehát olyan, olyan szinten meghatározható hogy abból a helyzetből pontosan meghatározható hogy ő elkezdett mondjuk másként gondolkodni és amiatt a másként gondolkodás miatt mint ahogy előtte gondolkodott amiatt a másként gondolkodás miatt mondjuk kapott egy balesetet hogy észre térítsék őt, stb. stb. Tehát minden ilyen helyzet, ami, ami külső összeszervezést igényel, csak mondok egy példát. Volt az a nagy buszbaleset, ahol gyerekek mentek síelni, vagy jöttek hazafelé, mindegy, és meghaltak sokan. Emlékeztek? Pár évvel ezelőtt volt. Na most, hogyha ott mindenkivel aki a buszon ült, meg a szüleivel interjút lehetett volna készíteni, akkor pontosan meg lehetett volna határozni. Nyilván most nem a halottakról van szó, de ott-ott meg a szülőkről. Tehát a szülőkkel, szülőkre visszavezethető a haláleset lényeg az hogy mindenkinél külön-külön meg lehetett volna határozni, hogy mi kellene az életükön változtatni, nem tudom elég világos voltam-e hát lehet hogy valaki úgy gondolja hogy ez nem fontos csak tudod úgy működik hogy azért született le mindenki a földre hogy beteljesítse azt a küldetést amit a lelket tud hogy be kellene teljesíteni na most viszont van egy olyan hogy ego és az egohoz kapcsolódik egy szabad akarat, az ego az nem a lélekhez kapcsolódik hanem az, a, az agyunkhoz kapcsolódik egy olyan részhez ami ami hát a, a valamilyen szinten a túléléshez kapcsolódik és annak alapján adja ki az utasítást amit ő úgy lát hogy a, az némi nemüleg a túlélésedet segíti de nyilván önálló gondolkodásra az ego nem képes az a teljesen a múlt tapasztalataira hagyatkozik teljes egészében ezáltal ugye mivel gondolkodni nem tud a gondolkodás azt tudod mit jelent a gondolkodás az a mérlegelést jelenti az esélylatolgatást és az olyan helyzetek felismerését, ami a jövőben történhet, amit, amit az ego ilyenekre nem képes jó? tehát a gondolkodás, mikor gondolkodunk akkor éppen lélekvezérlésűek vagyunk amikor nem gondolkodunk és, és csak úgy cselekszünk és, ez, és akár szavak is hagyják el a szánkat közben akkor ugye ez nem lélekvezérlés, hanem ez egóvezérlés. na most de nem is ez a fontos, hanem az a fontos, hogy azáltal hogy történik egy élethelyzet, egy probléma az életedben odáig el, el lehet jutni akár, hogy mit rendeztek, mit szerveztek meg a Földön túli lények tehát ami azt jelenti, hogy szellemlények. Milyen dolgokat kellett megszervezni, tehát most mondok egy példát. Hogyha mondjuk lezuhan egy repülő, ott meg volt pontosan szervezve, hogy az a repülő lezuhanjon, nem emberek által, és hogy kiutazzon azon a repülőn. Világos voltam? Tehát akkor is, amikor ott meghaltak a gyerekek, sajnálatos módon a buszban meg megsérültek, ott pontosan meg volt határozva hogy kinek kellett ott ülni és kinek kellett mondjuk meghalni, megsérülni kisebb nagyobb mértékben vagy éppen sértetlen maradni, világos ez? jó tehát ez minden pontosan meg van szervezni, semmi nincs a véletlene bízva tehát például az a buszbaleset nél sem volt véletlenül se egy olyan ember se akinek nem kellett volna mondjuk meghalni de meghalt, világos ez? tehát amikor az ember az életében halad és történik vele esemény akkor a következő történik akkor ugye mint mondtam terelgetik felé amere haladnia kell de ha az illető egója erősebb mint a lelki sugallata vagy akár mint a különböző problémákból felmérhető tudás mert a problémákból felmérhető a tudás és mégis az ego alapján halad az illető akkor ez azt jelenti hogy esélye sincs annak hogy felé tuszkolják amelyre neki a küldetése mutat, világos ez? ezért fogják és az ilyen embert leoltják tehát kikapcsolják az élők sorából, világos ez? és tök mindegy hogy hány éves az illető fogják és az élők sorából kiveszik tehát ezért ha végig gondolja az ember kicsit jobban járna mindenki egy kicsit több tudással rendelkezne a kapcsolatban hogy hogyan működik az élet és hogyan működik az ember jó? már csak azért is mert például azóta mióta ezt a tudást ugye megkaptam és, és lézegetem az emberek életét és a, ugye erre hála istennek nem kis lehetőségem van ugye minden esetben látom hogy aki elment hát meghalt annak épp ott volt az ideje hogy meghaljon. tök mindegy hogy hány éves volt világos ez? na most ha az ember rendelkezik olyan tudással hogy fel tudja mérni hogy vajon valaki tette a dolgát és a... annak milyen következményei lesznek vagy nem tette a dolgát és annak milyen következményei lesznek ha ilyennek kell az ember tisztában van akkor a haláleset az soha nem olyan kérdés amit nem tud megérteni, nem tudom elég világos voltam-e mert ugye az a legnagyobb probléma amikor az emberek a halálesetet nem értik például mit tudom meghal egy 20 éves és a közvetlen aki körülvette azt a 20 évest az egyszer nem érti hogy neki miért kellett meghalnia 20 évesen, de lehet az egy 50 vagy 60 vagy 70 éves is hogy neki már miért kellett most meghalnia, világos ez? na most ha az embernek van tudása avval kapcsolatban hogy mik az okozatok és azok miből jönnek létre, hogy jöhetnek létre akkor a halál is csak egy okozat világos és onnantól kezdve pontosan tudja az ember hogy az ő életének azért kellett itt befejeződni mert itt volt a tényleges vége tehát senki nem hal meg úgy hogy véletlenül, <gül> érted? hogy az nem meghatározott volt az a haláleset, na most onnantól kezdve gondold végig a jövő egy szempontból lesz nehéz nagyon sok embernek hogy hogy fogják elviselni azt a töménytelen szokatlan halálesetet ami a jövőben lesz és na, itt egy kérdés lesz hogy vajon lesz-e tudásuk a halálesetek feldolgozására az embereknek? mert az tudás kérdése minél több a tudása az embernek annál könnyebben feldolgoz, milyen tudása? hát nyilván az élet és az ember ismeretével kapcsolatos tudásról van szó minél több az ilyen jellegű tudásunk annál könnyebben feldolgozunk dolgokat most gondoljátok végig az én életemben két nagyon fontos haláleset volt ugye az a édesapám meg a, nagy, a nagymamám, ez mind a kettő 2000 2000-ben volt ugye május és október tehát először ugye édesapám után nagymamám és ugye tudomásunk szerint mi az hogy tudomásunk szerint Mariannal kapcsolatban ugye a feleségem is ugye ezt állítja az őszülésem nagy része az az apám halálához kötendő oké? Okay? azért mert akkor még az a, je, az a tudásom, ami most jelenleg van az élettel és a halállal kapcsolatban, még közel se volt. Az átlagnál sokkal több volt, de mégis viszonylag rövid időn belül egy csomó, tehát szokatlanul sok őszülést idézett elő, édesapám halála. Már könnyebb volt nagymamám halála pedig ugye a köz csak tudom én, négy hónap vagy öt hónap volt ugye a kettő köz de mégis könnyebb volt pedig nagymamámhoz jobban kötöttem mint apuhoz, jó? tehát ha az embernek van tudása és onnantól kezdve hogy az ember tudást szerez az élet és az ember működéséről minden sokkal könnyebben válik az életben, minden, tehát minden beleértve mindent ami akár az anyaggal kapcsolatos is jó? tehát nem csak a szellemi dolgokkal kapcsolatos hanem az anyaggal kapcsolatosan is no hát ezeket a dolgokat nem azért mondtam el hogy ugye mint sok olyan személy aki hallgat engem díjmentes képzéseket tudják hallgatni ugye az emberek akik nem coach képzéseinken tanulók tőlük sokszor halljuk hogy hát hát én nekem elég azt amit a díjmentesen nyújtunk na most én csak úgy mondanám hogy a díjmentesen nincsenek a-ból B-be jutó, tehát A-ból B-be jutó módszerek. A díjmentesen olyanok vannak, mint máshol is előfordulnak, másnál is előfordulnak, hogy megmondják, hogy milyen vagy és milyennél válj De azt, hogy hogy juss oda, azt nem tanítják. Én se tanítom a díjmentesbe. Hogy hogy juss el oda, hogy például képes legyél bármilyen élethelyzetet gyorsan feldolgozni ezt meg lehet tanulni oké? Okay? de ezt nem fogom itt tanítani nyilvánvaló és nem csak ezt nem fogom itt tanítani, semmilyen olyan módszert ami ahhoz kell hogy tudj, érted? a tudás nem az hogy van információd hogy milyennek kéne lenned a tudás az hogy képes vagy odajutni ahhoz amilyennek szeretnél lenni nem tudom világosan. és ez nem csak arról szól a történet hogy milyen szeretnél lenni hanem arról is szól a történet hogy mit szeretnél érted? tehát mit tudom én mondjuk milyen legyen a párod? érted? vagy milyenek legyenek a gyerekeid? vagy milyenek, milyen legyen az életed, érted? tehát nem csak arról szól a tudás, főleg nálunk hogy te milyennél változ, hanem arról is hogy azt amit szeretnél az képes legyél létrehozni, világos ez? de bármi is legyen az amit szeretnél nyilván az etikát figyelembe véve, tisztessége, erkölcs, becsületességet figyelembe véve, természetesen ami annyit jelent hogy fogja az ember és és ha csak annyi tudást akar szerezni hogy én ilyen vagyok és de jó lenne olyan lenni hogy fogsz oda, oda jutni? érted? hogy? tehát azt gondolod hogy az elég hogy megmondják hogy ilyen vagy vagy olyan vagy, tudod mi a baj hogy ilyen vagy vagy olyan vagy? az nem növelni fogja az önbizalmadat hanem csökkenteni érted? tehát az önbizalom akkor fog növelni hogyha te tudod vagy növekedni hogyha te tudod na volt tettem? vagy nem is volt ott semmi? nem volt, jó az önbizalmad akkor fog növekedni hogyha te tudod hogy hogy válsz olyanná világos ez? tehát hiába szeretnél valamit ha nincs oda vezető út. Érted? Tehát hiába szeretnél, mit tudom én mondjuk eljutni, mit tudom én tájföldre, csak most eszembe jutott valahova valami, érted? Egy ország, ha nincs oda vezető útad. Világos ez? Nem tudsz oda eljutni. Tehát az emberek abban merítik ki az életüket, hogy vágyakoznak a gazdagok tudod mire vágyakoznak? Hm? amit nem kapnak meg? szeretetre szeretetre, azt nem kapják meg és azzal múlik el az életük hogy nincs része szeretetben mert érdeket látnak minden ember mögött világos ez? az szegényeknek vagy a többieknek meg mi a vágyakozás hát hogy mit szeretnének elérni mit szeretnének megvalósítani vagy akár milyennél szeretnének válni és tudod mi mitől függ az hogy mit szeretnél hát és hogy azt el tudod elérni mert ugye az a kérdés, nem az a kérdés hogy mit szeretnél hanem hogy el tudod elérni hogy mit szeretnél, hát attól függ hogy neked mennyi ismereted van arra hogy hogyan juss a lából b világos ez? és ha a te működésed olyan hogy képes a tudás által hogy képes vagy arra hogy amit elképzelsz azt meg is valósítsd, na ez sima tudás tehát ez semmi más nem kell csak tudás hogy amit elképzelsz az képes legyél megvalósítani, érted? az nem veled született olyan dolog amit ami ami nem született veled, érted? mert ugye azt mondják hogy ó, hát ő azért sikeres mert ő így született, a másikra meg azt mondják hogy azért sikertelen mert annak született hát a fészkes fenép. mindenki sikeresnek született csak vannak akik ebben a kérdésben elmaradtak oké? Okay. hát most gondold végig minden ember küldetéssel született és nem születtél volna úgy le hogy te nem vagy képes a küldetésedet megvalósítani világos ez? tehát senki nem született le úgy erre a bolygóra hogy amit bevállalt küldetést nem képes végrehajtani és akkor ehhez képest te azt gondolod magadról hogy te nem vagy képes mire nem vagy képes? ja azért mert beléd nevelték hogy te nem vagy képes és akkor végig kellene gondolni, hogy vajon kik nevelték beléd. Nem csak közvetlenül, hanem közvetett módon. Oké? Okay. És akkor rájössz arra, hogy minden akadályt gyakorlatilag létrehoztak eléd, ami, ami beütköztél életed során. Tehát minden akadály, ami, ami beütköztél, és nem tudtál onnan tovább lépni, azt gyakorlatilag létrehozták eléd. Érted? te nem akadályokkal születtél, érted? na most hogy ezeket az akadályokat, amik igazából falak az ember életében hogy hogy boncs le, és nyilván nem fogod megkapni a díjmentes részben de ez nem elég hogy tudásod lenne, nem elég, hanem az is fontos hogy képes legyél arra hogy gyakorolj, érted? tehát gyakorolj, na most gyakorolni pedig az ember és életismeretet az csak emberekkel lehet, érted? nem lehet állatokon vagy tárgyakon gyakorolni az ember és élest ismeretet és ha nincs gyakorlási lehetőséged akkor nem is lesz tudásod, alkalmazható tudásod na most itt kap mindenki gyakorlási lehetőséget is a tudáson kívül de az is a te választásod hogy a gyakorlási lehetőséget igénybe veszed-e hát ugyanúgy a te választásod volt az is hogy a tudást igénybe veszed tehát olyan mint kinek van saját szakmája? szakma? volt gyakorlat a szakmátokban? mikor tanultad a szakmát? Uh -huh. kellett a gyakorlat? persze, na most gondold végig hogy kevés volt ugyanaz a gyakorlat mert ki az aki a szakmáját amit tanult művelte is oké okay. de rá, ugye hogy ha végig gondolod akkor rájössz arra hogy az igazi tudást az már akkor szerezted meg amikor már a, letetted a szakmunkás vizsgát vagy azt a vizsgát ami kellett a szakmáthoz és utána bementél a gyakorlatba és a gyakorlatban csináltad a szakmádat, nem? tehát nem az iskolában szerezted meg az igazi tudást hanem akkor amikor már gyakoroltad a szakmádat, világos ez? én így voltam vele, gondolom mindjárt így voltak vele, így voltatok vele tehát például mit tudom én akár valaki mondjuk sofőr lett hát nem a, a rutint azt nem a vizsgáig szerezte meg, érted? hanem a rutint azt a vizsga után de nem úgy hogy ült otthon hanem úgy hogy ült a volán mögött és vezetett benne a forgalomba, érted? és minden szakma így működik tehát ha te valamit jól akarsz csinálni akkor egyértelműen gyakorolnod kell és itt a gyakorlás az az emberekkel való foglalkozás és nem az ismerettségedben a jelenlegi ismerettségedben fogsz tudni velük foglalkozni mert nem biztos hogy nyitottak arra hogy te gyakorol rajtuk hanem kellene keresned itt a PPM belül majd kifelé olyan embereket tehát itt vagy a PPN, vagy itt leszel majd a PPM belül és akkor kifelé keresel olyan embereket akik alanyok lehetnek arra hogy gyakorol rajtuk, világos ez? mert az ismerőseit nem biztos hogy azok jó? no hát körülbelül ennyi elnézést kérek itt a technikai problémáért közben kiderült hogy mi volt jó? de hát ez sem véletlen és ez mindig, mindig olyan koszokot szokott lenni, amikor ilyen dolgokról beszélek, na mindegy. De ez még ugye nem is ezek a gépek voltak, hanem az a gép ott <gül> volt a probléma, oka, na mindegy. Hát én mindenkinek azt javaslom, hogy tanuljon, fejlődjön olyan helyen, ahol van lehetőség a gyakorlásra na most és olyan helyen ahol lehetőség van arra hogy az élet és emberismeret teljes tárházához hozzájusson az illető tehát ez olyan mint egy az életünk olyan mint egy torta nem egy szelet lesz a torta hanem a szeletekből áll össze a torta érted? na most itt az összes szeletet meg tudod kapni az élethez én nem tudom hány hely van ilyen még a bolygón, ráadásul úgy hogy gyakorlási lehetőséget is igénybe tudsz venni itt a PPM belül gondold végig ez mind olyan áron ahol hasonló áron biztos hogy nem kapsz sehol semmilyen képzést, köszönöm szépen a figyelmeteket visszaadom a szót a házigazdáinknak, mindenkinek további szép estét szeretlek benneteket, sziasztok! köszönjük szépen Szedlacsik Miklós Mester Kócsnak a képzést, el bemutató előadást hát egyetérthetünk benne hogy egy fantasztikus téma volt megint előhozva elgondolkodtató, ezt élmény mindig lenni személyesen, azért is jövünk ki a sűrűn, jobb mint otthon monitor elől célja foglalkozásom, Eredendően vasesztergályos hát nem sokáig gyakoroltam ezt a szakmát, ugye az előbb kérdésnek fel volt, hogy meddig gyakoroltunk, nem sokáig, mert kötöttem nekem, ez nem ment, kerestünk érdekesebb dolgokat Gyuláról jöttem, családi helyzetem a feleségem mellettem már van egy kislányunk a Nyílt Akadémiánál azért kezdtem el tanulni, mert megmutatták a föntiek a lehetőséget. Egy reklámra rákatintottam Facebookon, kinyit a csipám, hogy ilyen is van a Földön, lehet találni ilyen akadémiát, fogalmam nem volt róla, hogy ki a Szedlacsik Miklós, nem tudtam, hogy milyen háttér van mögötte, nem tudtam semmit, egyszerűen ismeretlenül kezdtem el az egészet, és azt lehet mondani, hogy egy pár hónap után elbűvölt a lehetőség, elbűvölt a mester, aki itt van, mert olyan tudást kaptunk, olyan lehetőségben nyílt betekintésem, amiről Álmodi is értem mondani, hogy egyszerűen van ilyen valahol is, sőt ilyen közel van, pont Magyarországon, pont a közelünkbe, pont személyre van szabva. És majd bele is mentem abba, hogy mit adott a Nyílt Akadémia nekünk, egy új életet, a új lehetőségeket kinyílt a világ, tanultunk új megoldásokat, hogy kell csinálni a dolgokat a legegyszerűbbtől a magas szintőkig, ugye amikor elakadtunk, akkor a Szedlacsik Miklós mindig segített benne, hogy na most akkor ezt kéne csinálni, hogy tovább tudjatok haladni az életben, és ez óriási dolog, hogy ilyen tapasztalatok vannak, és hát adott egy nagy csapatot is, egyre nagyobbat, ami szintén olyan dolgokat tud adni, ami elképesztő, hogy tanulhatunk abból amit mások megélnek, hogy tudunk benne tanácsot adni igazi Ibolya? ez így van, ezt én is alá tudom támasztani uh, mint ahogy párom elmondta, gyuláról érkeztünk, uh, egyre boldogabb házasságban élünk én eredendőleg uh, kereskedelmet végeztem, aztán hát, dolgoztam benne egy jó pár évet mellette mi már ö, elég régóta kerestük az utunkat nagyon sok képzésen ö, vettünk részt de nem kaptuk meg sehol azt amit igazából szerettünk volna hogy igazából meg tudjuk hogy miért is vagyunk itt és igazából hogy ö, én mindig vágytam arra egyébként hogy egy olyan dolgot csináljunk ami tett maradandó mert azt értem hogy ö, hát az emberiség tehát engem ez mindig érdekelt és hát itt megtaláltuk azt, azt a lehetőséget hogy tényleg ebben foglalkozzunk és mellette megtalál, megkaptuk azt a mestert és tanítók, tanítót aki át tudja ezt nekünk adni és el tud minket juttatni valóban egy, egy olyan életet tudunk élni abban a tudással is azt használjuk azokat a módszereket amiket itt kapunk hogy tényleg egyre boldogabbak tudunk lenni valóban egyre mint ahogy az első részben elmondta hogy ha van tudásunk akkor egyre könnyebb az életünk és ez valóban így van ezt mi tapasztaljuk már hat éve és hál' Istennek már nem csak mi hanem aki itt tanul már látjuk a csapaton belül is hogy valóban mennyit változott az élete én annyi felismerés mint amit mióta itt tanulok sehol nem kaptam ezek nem mindig esnek jól de a felismerésekből <gül> születnek a megoldások és hogyha azt megoldjuk akkor tudunk tovább lépni akkor tudunk egyre jobban érvényesülni az életben és az is biztos igaz hogy itt azért is tudunk olyan gyorsan fejlődni mert uh, itt van gyakorlási lehetőség és azt is megtapasztaltuk hogy uh, igazából mi azért nem tudtunk uh, valóban úgy fejlődni amit itt hat év alatt mi kaptunk mert nem volt gyakorlási lehetőségünk nem volt meg ez a uh, rendszer ami itt van tehát én arra gondolok hogy itt minden szerdán, vasárnap képzések vannak és uh, tehát uh, benne vagyunk mindig mert ha ezt uh, nem nem hallgatjuk tehát nincs a mindennapjainkban akkor egy idő után ez így elmúlik tehát azt tudom mondani Ez olyan mint ha egy könyvet lehet hogy benned van még nincs rá igen nincs igen hatása. igen tehát itt, itt mindig képzések hallgatjuk vissza tudjuk hallgatni a képzéseket és én azt is megtapasztaltam, egyébként hogy már csak attól egyébként hogy visszahallgatom a, tehát mindig hallgatjuk a képzéseket ez olyan mint hogyha nem mindig mit hallgatsz és mit nézel és mi megyünk a memóriádba tehát hallgatjuk a képzéseket és egyszerűen már ettől átíródnak a, a gondolataink a, tehát minden átíródik a, hogy a rendszerességgel hogy hallgatod meg hát persze az hogy használjuk is azt a módszert és tudást amit itt kapunk mi amik jöttünk nagyon sok problémánk volt és, és tényleg minden téren ezt anyagi párkapcsolati egymással, egymással tehát az a tíz életterület amit volt vetítve így utólag nézve tehát négyikkel problémánk volt tényleg és azóta és a másik asztal ezt nézzük igazából 6 év és, és hihetetlen hogy mennyi minden helyre rakódott az életünkben Például uh, tegnap is Szegeden volt dolgunk, és uh, úgy voltunk vele, hogy ha Szegeden vagyunk, akkor vannak hány, Szegeden is akkor fölkeressük őket, és beszélgettünk velük, és meg is beszéltük velük a találkát, nagyon jót beszélgettünk. És olyan jó volt, lehet, hogy furcsa hangzik, hallgatni, a, a, elmondták a problémáikat, és annyira jót tudni, hogy én tudom, hogy ők itt tanulnak és tudom hogy milyen gyönyörű élet fog rájuk várni mert, mert itt meg fogják kapni a megoldást és ez ő volt úgymond hallgatni hogy úristen mondom ezekkel a problémákkal mi is küzdködtünk és ezek a problémák annyira szépen kisimoltak persze azért mert ö, mi akartuk és akarjuk a másik pedig ebben is biztos vagyok és tudjuk és tapasztaljuk hogy azért is mert mi olyan dolgot végzünk ami az emberiségért van és ezt annyira támogatják az égiek hogy hogy szinte néha hihetetlen. tehát tényleg úgyhogy aki most hallgat minket először vagy már régóta ne gondolkozzatok rajta én mindig ezt mondom ezt mindig el szoktam mondani amikor lehetőségünk van rá mert a múltkor azt mondtam hogy nem veszítesz semmit, befizeted de nagyon sokat veszítesz, ha, ha csak az első részeket hallgatod mert igazából a második részben vannak a, a módszerek, a tanítások és igazából valóban abból fogunk az A-ból a ból jutni és egyre hát, jobb hogy mondta, jó példátok jelni mondta, Szebecsik Miktus felhozta hogy az első részeket nézegetik és megelégednek vele azért elégednek meg vele mert nem tudják hogy mi van a második részben így van, így van, egyébként. Ez így van mondjuk mindig elgondolkodható mert most is amit kaptunk információt de ezek csak információk tehát nem a tanítás része ez még kevés ahhoz hogy tényleg 1-os ából a ból b be hát tényleg nem vagy egyébként a, a tandíjról ami itt van ez tényleg egy megfelelő. ha valaki azt mondja hogy ez sok akkor akkor azt mondom hogy gondolkozzon el mert akkor neki van problémája lehet talán a pénzzel mert az, ami, amit megvan szabvár, ez megfizethető teljes mértékben ennyi akkor egyelőre ennyi most 25 perc szünet fog következni, ha van lehetőséged, akkor csatlakozzál a második részre ha olyannál nézed, akinek van lehetősége, hogy egyszer meg lehet nézni bár ezt már Szedlacsik Miklós nem nagyon tanácsolja mert közel már nem mondom, <gül> tehát hogyha annyi ugye 1000 előad bemutató adás van, hát ha az nem elég, akkor, akkor hiába nézem másodikat, ha nem keltettük tettük fel az érdeklődésedet. Most 25 szünet fog következni, az azt jelenti, hogy 19.55-kor megyünk tovább, lejjetek pontosak, köszönjük szépen!